Révið við það þessu. Fyrir 8 árum varð hrun á Íslandi. Halker höggar brást. Vi sáum flótt að lýðræðið hafi líka brögnist. Stjórnmálamenn höfðu ekki staðið við ákttina heldur margir orðu sáundegna inka axpnum og peninga. Og stjórnarskráin okkar, bráðar vera stjórnarskrá sem danski kongur leit að vera fyrir 140 árum, hungaði ekki verið það okkur fyrir hruninnu. Vi tókum til við að skrifa nýja stjórnarskrá með aðkomu Þjóðfundur sem stafar stóð af 1000 borgur sem voru valdið að handahófi hittist heilan dag og bara kennsla gildin sem þessi stjórnarskrá ætti að byggja á. Sérflæðinir grindi niðurstöðu þjóðfundarins og undi bjó kostnigar til stjórnlegaðþyggs. Yfir 500 mann spuðu sér fram til að skrifa Gýju stjórnarskála og á lókum voru 25 þeirra kjörnir. Og á fjórum mánuðum skrifum við nýja stjórnarskrá fyrir Ísland. Og við tókum móti athoðasjö fra borgurum á Íslandi og við. Allir 25 meðlimir stjórnvalds ráð samþykktu lög drög að nýri stjórnskipun. Síðan var alla þjóðarfaldist. Og þar semu tveit við köjölda að ný stjórnarskrá Íslands skildi byggja á þessu drögum. En svo gerði samt semagnar. Alþingi gerði ekki neitt. En við höfðu skriva nýja stjórnarskrá að beiðni alþingis. Stjórnarskrá sem var samanleg með þeim liðræðanlegustu hátti sem umgetur á heimsvísu og stjórnmálamennið er reynlega lítið framhjáni. Þessi frásagn endurspeglar stöðulíðræðisk um allan heið. Yfirvöld hunsavilja fólksins. En við viljum breyta því og byrja hér heima. Við viljum fá yfirvöld sem að hlusta á okkur. Og því skorum við á alla kjósendur þessa lands hvort sem þeir aðellast hæraði venstri að kjósa aðeins á flokka í komandi kostningum sem hafa heiti því að virða líðræðislega niðurstöðu í þessu mikilvæga máli. Það kann vel að vera að nýja stjórnarskráin sé ekki fullkomin, en það er engin stjórnarskrá fullkomin. En fyrir fjórum árum þá lístum við þig yfir að við vildum fá þessa stjórnarskrá til grundvöldlar og það þarf að gerast núna. Samar nefns um eina, einfalda spurningu í næstu kostningum Heyrið í okkur? Er það hlusta núna? Heyrið í okkur? Heyrið í okkur? Líðræðið er eitthvað almengi sem um á allan heim og við verðum að sína í verki að svo sé Samurumst um líðræðið, við eigum það nefnilega saman